Доброго дня. Я Базильський Василь Анатолійович, Головний державний інспектор відділу нагляду будівництві, котлонагляді на транспорті і зв'язку. Тема нашого вебінару, це моє питання, це розгляд мінімальних вимог з охорони праці на будівельних і тимчасових майданчиках. Це нормативний правовий акт, який є затверджений ще 23.06.21.2017 року, номер 10. 50. Значить, поширюється на всі, встановлюють загальні вимоги до організації охорони праці на робочих місцях, на тимчасових будівельних майданчиках при виконанні робіт зірно з переліком, який наведений у цих правилах. І поширюється як на незалежну від форми власності підприємств Особливо хотілося звернути на те, що замовники та керівники будівництва згідно цих мінімальних вимог зобов'язані не пізніше за 30 днів до початку будівництва подати до управління ДТД Держпраці попередню інформацію про виконання будівельних робіт, які будуть проведені. І в таких випадках подається інформація, якщо передбачена тривалість будівельних робіт буде перевищувати більше 30 робочих днів і буде зайнято більше 20 працівників на будівництві. Якщо плановий обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людинних днів. І відповідно до правил повинні бути призначені координатори з питань охорони праці. Призначається координатор як на стадії проєктування і також на стадії будівництва. Допускається, щоб був один координатор на тих питаннях. Координатори повинні мати відповідну освіту будівельну, не менше п'яти років профі... професійного досвіду в сфері архітектури, будівництва або управління будівельними майданчиками. І підтверджену кваліфікацію повинні пройти навчання із кваліфікації інженер з охорони праці в будівництві. До обов'язків координатора з питань охорони праці входять розроблення або організація розроблення плану з охорони праці будівельного майданчика, якому стануться всі необхідні вимоги. План цей має бути вилучений на будівельному майданчику, доведений до відома всіх працівників, які задіяні в будівництві. Сам складання плану забезпечується за Бога, замовник або керівник будівництва. Так ж, у, у плані, По, не, при розробці плану необхідно брати до уваги всі види діяльності, які здійснюються на будівельному майданчику. Виявляти всі зони, де виконуються роботи визначені переліку будівельних робіт відповідного додатку 3. Це роботи, на яких створюється ризики бути засипаними внаслідок обвалу, грунту, загрузнути у заголочені місцевості, впасти з висоти, що перевищує 1,3 метри, посилений характером діяльності з застосованими процесами або умови виробничого середовища на робочому місці або на будівельному майданчику. Також роботи, при яких на працівників пливать шкідливі, хімічні, біохімічні речовини, що створюють загрозу працівникам, роботи, при яких працівники піддаються ризику примінення, роботи поблизу високовольтних ліній, роботи, при яких існує небезпека потонути, спорудження колодязів, підземні та інші роботи з підвищеними небезпеками. План постійно на будівельному майданчику знаходиться і доведений до всіх працівників, учасників будівництва. Підписується координатором з питань охорони праці на стадії розроблення проєктної документації або продуктувальником. Та ще увагу хотілося звернути, що виконання вимог нормативної акту з охорони праці відповідно до закону про охорону праці покладено на роботодавців. Зокрема, відповідно до статті 13 закону, роботодавць зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативних правах. Також забезпечити додержання цих вимог законодавства щодо прав працівників галузі охорони праці. Ірченко Василь Іванович, заведуючий сектором експертної роботи ринкового нагляду та надання адміністративних послуг управління держпраці у Черкаській області. Ну, я зупинюсь на питаннях надання адміністративних послуг. До постанови Кабінету міністрів 11.07 від 26.10.2011 року постійно вносяться зміни і 3.02.2021 року постановою 71 затверджено перелік машин механізмів механізі устаткування підвищення небезпеки та внесено зміни до даної постанови. На сьогоднішній день дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки видається на роботи підвищення безпеки, які зазначені в додатку 2 групи А, а також на експлуатацію машин, механізмів устаткування. Підвищення небезпеки, які зазначені в групі А, переліку машин механізмів устаткування підвищення безпеки, затверджені постановою Кабінету міністрів від 3.02.21 року номер 77 Також суб'єкт господарювання для одержання дозволу на виконання робіт підвищення небезпеки, повинен подати. Експертний висновок позитивний, який складений акредитованою експертною організацією, і до, до неї додається заява встановленої форми. Це додаток 4 постанови Кабінету міністрів 11.07. Ці всі документи подаються до Центру надання адміністративних послуг. Відповідно, якщо керівник здає ці документи, то повинен бути паспорт керівника. Якщо Доручає комусь обов'язковому порядку, повинно бути доручення. Тобто без доручення адміністратор Центру надання адміністративних послуг не має права прийняти ваші документи. І на протязі 10 робочих днів ми повинні видати дозвіл або аргументування відмова, чому ми не видаємо дозвіл. Тобто якщо пишете заяву в обов'язковому порядку, всі ті роботи або машинний механізм устаткування підвищення безпеки, які вказані в висновку експертизи і якщо назва фірми, вона також пишеться повністю, як вона називається, згідною реєстру Дозвіл видається суб'єкту господарювання за місцем реєстрації суб'єкта господарювання Так само і подається декларація за місцем реєстрації, тому Адміністративному центру, де зареєстровано підприємство. В дозволі, якщо ця фірма зареєстрована в Черкасах, виконує роботи в іншій області, буде вказано адресу і місце виконання цих робіт. Постановою 77 внесено зміни в порядок подачі декларації відповідності матеріально-технічної бази з питань охорони праці. Тобто це також адмінпослуга, яка надається через сенд надання адміністративних послуг. Змінено форму самої декларації, тобто коли заповнюється декларація, то потрібно чітко писати всі, все те, що зазначено в декларації. Якщо там написано до страхування не вимагається, то так і пишеться, до страхування не вимагається. А також роботи машини-механізму устаткування зазначаються ті, які передбачені додатком 2 групи Б або переліку машин механізмів устаткування, підвищення безпеки групи Б. Тобто найменування повинні бути чітко з переліку. Декларація подається Центру надання адміністративних послуг і коли подається декларація, згідно на протязі п'яти робочих днів з дня отримання, ми повинні її зареєструвати. Також постановою 77 внесено зміни, і якщо поля декларації не повністю заповнені, то ми на сьогоднішній день маємо право повертати декларацію без розгляду. Відповідно, на сьогоднішній день Держпраці може реєструвати декларацію відповідності матеріально-технічної бази в електронному виді. Тобто, на сайті управління Держпраці є відповідна електронна реєстрація декларації онлайн. Можете зайти на сайт управління Держпраці і подати декларацію в ті організації, які мають електронний підпис. І не потрібно ні до адміністратора нікуди ходити, ми на протязі п'яти днів її отримаємо і повернемо вам ваш електронний кабінет, зареєстровану декларацію відповідності матеріально-технічної бази Коли будуть питання по наданню адміністративних послуг, то можна звертатися бульвар Шевченка 205, телефон 54 1539 це коротко, як те, що я розповів вам, про надання адміністративних послуг. Ще я хочу зупинитися на питанні ринкового нагляду. І так як ми здійснюємо ринковий нагляд, тобто перевіряємо відповідність продукції, встановленим вимогам, а також відсутності загроз суспільним інтересам на продукцію, яка вводиться на ринку України. Тобто ми перевіряємо по... 11 видів продукції і згідно з секторальним планом проводимо перевірки якщо у виробників і розповсюджуючи продукцію. Якщо продукція не відповідає встановленим вимогам, то ми відповідно приймаємо рішення про вжиття обмежуваних або коригувальних заходів. І якщо не усуваються порушення, накладаються штрафні санкції на виробників. І Постачальників цієї продукції. Ну, для вас, я що хотів зупинитися, якщо ви отримуєте засоби індивідуального колективного захисту, або, наприклад, машини, механізми устаткування, то вони повинні відповідати встановленим вимогам. І де ви отримуєте, в обов'язковому порядку, повинна бути у вас декларація відповідності матеріально-технічної. Декларація відповідності даної продукції, якщо це засоби індивідуального захисту, і на цю кожну продукцію повинен нанесений знак відповідності технічним регламентам цей трилисник, незавершене коло, і цей трилисник повинен бути нанесений. Якщо, наприклад, ручний електроінструмент також на ньому повинно бути нанесено на засоби індивідуального колективного захисту, а також на інші машини, механізми устаткування підвищеної безпеки значок повинен бути нанесений, і, відповідно, як я сказав, декларація відповідності. Це є обов'язкові матеріали, які повинні бути. Тобто працівнику не можна видавати спецодяг спецзуття, який не відповідає встановленим вимогам. У мене все. державний інспектор відділу з питань гієни праці та в праці Зубрицька Руслана Марковаєвна. Згідно з статті 17 Закону України про охорону праці, кожен роботодавець має провести медичний огляд для своїх працівників за свої власні кошти. Регламент проведення медичного огляду проводиться згідно наказу 246 від 21 травня 2007 року. Там чітко вказано, хто має що робити. Роботодавець, відувальний заклад і на даний час управління Держпраці. Із 16-го року, з травня місяця, всі повноваження по медичних Це оглядах передані до управління Держпраці. Тобто не ви звертаєтесь до 1-го грудня у управління Держпраці Черкаської області. До 1-го грудня, згідно цього наказу, ви маєте обов'язково зробити акт визначення, який погоджується в управлінні Держпраці і тільки потім ви робите списки працівників, які мають шкідливі та небезпечні умови праці для проведення періодичних медичних оглядів. Для проведення медичних оглядів вам повинні бути надані лабораторні дослідження. Це може бути атестація робочих місць, яка проводиться на шкідливих, є перелік шкідливих робіт, які, на яких проводиться атестація робочих місць згідно 442-ї постанови. Обов'язково лабораторні дослідження мають бути і поточний санітарний нагляд, тобто де є перевищення, які відносяться до 3 класу, 1, 2, 3 ступені. Четвертих працівники працювати в четвертій ступені працівники працювати не можуть. Повний пройдений медогляд це той медогляд, який має три документи: це акт визначення, списки, погоджені в управлінні держпраці, і заключний акт. Заключний акт складається з шести екземплярів, передається, один екземпляр залишається в управлінні держпраці, два залишаються у лікувальному закладі, який проводив медичний огляд, два в роботодавця, в профспілковій організації і обов'язково залишається інженера по охороні праці. І один акт передається до фонду. Будь-яким питанням ви можете звернутися до управління держпраці. І де вам буде будуть дані роз'яснення по цих питаннях, як проводити медичний огляд та проводити атестацію робочих місць. Дякую за увагу. Всього самонакраще бережіть себе. Доброго дня! Головний спеціаліст відділу з питань додержання законодавства про працю Тетяна Томіленко. Хочу в наголосити на неприпустимості. Оформлення працювання працівників без належного оформлення трудових відносин. При прийомі на роботу обов'язково ознайомити працівника з його робочим місцем, укласти з ним наказ про прийом на роботу, а також повідомити Державну податкову службу про прийом працівника на роботу. Завчасно, тобто до початку роботи. Бажано це зробити за день до того, як він приступив до роботи. Також наголошую, що часто при інспекційних відвідуваннях самі працівники розказують про те, що вони перебувають на стажуванні. Такого поняття в трудовому законодавстві, як стажування, немає, це є неоформлений працівник. І за використання праці працівників без належного оформлення на підприємство накладається штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного неоформленого працівника. Також на керівника складається адміністративний протокол і може передаватися рішення до правоохоронних органів про притягнення до кримінальної відповідальності, тому я вчергове наголошу, що краще з працівниками оформляти трудові відносини, вчасно виплачувати заробітну плату не менше двох разів на тиждень, дотримуватися двох разів на місяць, вибачаюся, дотримуватись всіх правил внутрішнього трудового розпорядку. І також, якщо у вас є якісь заохочувальні компенсаційні виплати, то це теж треба оформляти і виплачувати легально, а не в конверті. Хочу повернутися до накладення штрафів і сказати, що на сьогоднішній день за одного неоформленого працівника штраф 10 мінімальних заробітних плат. На сьогодні в нас мінімальна заробітна 6 тисяч гривень, тобто 60 тисяч гривень за кожного працівника, який є неоформленим. За роз'ясненнями, за питаннями, можна звертатися до відділу. Інспектори нададуть допомогу по четвергам 336970. Дякую за увагу. Ну, на цьому буде закінчено наш вебінар. Дякую за увагу всім присутнім. Ну і що... Безпечна була робота у вас, і не було випадків Старайтеся щоб не було порушень, і здоров'я всім саме головне. Щодемо повідомлення, що по початок Так, так, так, да, і да, да. повідомлення направляйте. Направляйте це. Або ми йдемо до вас на стріч. Да, вам нічого поганого від цього не буде. Не бійтеся направляти і світити ці будівництва. Це, це не те, що вас до чогось там зобов'язує і буде тиск якийсь на вас. Дякую.